يوم من الايام ابو البطوله لي كل الحين قولي مني بواجه بكسل و اكبركم نخيه رابر جوله في الجولة جوله هاك مالك جوله في ما فاتح الشباك اسببكم وبصحو في عينك التات خذ اتاك مني جاك لا تقول ما حذرناك معك بيكسل اكس وايف ناس ايام الحصى خبز سمسم حكم عليك واليوم اثبت لك انك بس خذلك لك درس مني عاد تسوي بطولات منظم للجوله الثالثه بعد نوقف قال حرام ذا غبي قاعد يغني على الفضل الدنيا ولا اخره دام قدامي وضح نقطه بيثبت ان طبيعي تصعب جولاتي بس سهالاتي اذا اسهى الجوله الاولى الباقي فر فراغات شو اسعى بيننا والنقط هي فساد زي ما نقد فانك راجعني خاص من أهدافه ينزل ضدي قبل السنة، تلغبي معتبر له الإهانة هنا، ترى ما يفيد أي مني منكوح، هذا ما المستوى ولا مرة نكرر بس تنعاد جروح، دام مخايف خاص مو شجاعة هذا غباء، الشجاع ما يكون حمار وأنت ترمي نفسك للهلاك، هذا دسته من ستة شهور ومستواه في النزلة وزنه، خفت بالراب والواقع وزن، زن مش ال ون، لسه مصدق إنه فاز الجولة حتى قحبة، مجهول الهوية تبقى فاخره الستة. هذا <تصفيق> من يوم ضغطينا يدور الزلع علينا ما لقي <تصفيق> لم هي اطباعها فاذي الجوله طبيعي بتكون بيجي عشر <تصفيق> ما ان ما كان بعينه متميز قريب يفوز لسه تكلها ما تشابها طبيعة سليب و أو يوز واذا لحالي اخضع جماعة فامثاله ما يضروني ها من فشل افول جولة ملو بحنا تزاد كمط بنزله بسوي ما فكر وخفه بضح لنا كيف بسوي مداري ولا فشل دايم سنة لو جاب عرق الساحه تنبه من جسة ميت. ميت, ميت ابدا ما تصير توباك لما تبتنزل مع رينشي تفيت وربي عصومي طيور الجنه بس يغني دسات قرمك نعومي فلي صحلي روج المنتديات من متى بيكسل ينزل مقامك هذي عبلية ثلاث توجيه ماخذ شخصيه في قلبك انا شبيه الحيه يتفق مع الدب ويدسني يجي يبرر بعد ما سبني ينسى منافق بس ضاغطني في لنا لانه منسي, منسي. رايكم هناك يا حلمه جانيف لو بكفي حق منتديات بس وقتها كان جنين عديتوا اول ولا بس قدامكم الهم عديتوا من قوه منكم ضعف منهم تندر معبي فيك خيب ايش فيك لانك لا ادى لفلو الله يشفيك مشلول المدي ثابتين بس على القطيب اشبهكم اللينات لانكم ذو عقل لقصين واحد سلاح ثاني تطميق مونتاج بالله من هذه نكات هو تفاق شوف عليك كتاتل دزك اسوي كت على الفاناس بس عندي نكات لو انكم نكي بنشكو انا شاهد زور ان بكسل مو ممحوث ثندري تعبى طلقات بس انا بعبي دفقات ضمن متشاتل الممات لو ما غيرتوا النكات منشات وهميه منفيه ابدا ما لها وجود لانها كذبيه بلقيها كلب عايشة بمحميه بجمل ولا بجمل لو جبح حشود وفود مكسور نفس محسوس لو اتصنع ايجابيه <تصفيق> دخل هالجوله استهزاء قواصر في طبيعي ما برحمهم رحمه ماهي من دستوري بكسل الدباب منطلقي محاصر عادي بطوله فلا تستغرب النزول يا اخي بس ألك صوتك كذا ولا شيء من اللي يشحنك وراك تبدا تضخم في صوتك طفولي بس بتسوي مستند حلوانه بالجوله هذي بحتير عمق بقله الشب النار ازيدها ضب ازيد فيه الغيظ مهما شد وكتب بدي قلب ظهر خيط بكسل بنشاتك بيض كلها فيك ومحرقه كيف بتكسر عين وصلا عينك مكسوره مهما انك قاصر ما بتتحمل السطور شق ماسلتك لو تغني من سنين ولا من شهور داخل بيتك اذنك دور من سماعه ينت بثنتر قنه نيكتكم جماعي تطلعوا مركوبين حوامل من جماعي بشات نيرجي تخصب دافعها رباعي انت خصمي في الجوله فتأكد تطلع مشكوك نايك ثور وانت اللي بتبلع الخازوق ما بتشملوا على حدة منكم المحن يكسر دخل وانتحن بس طفل في الكفت سامع منكم عفن انتو ما كيز مخصقكم فل تعبى عبيتكم ستيلز فجعيبه في اتاي في قيم ذا البدائي لحن بوادي وانت بوادي تنقتل عندي بدائي وتقول اني استفحل وتبنش نفسك يا مسطول كيف بعد ما عطبها يقرا نسبة الكحول شطر انك حكمت ما بيفيدك ضدي بيغسر حكم في البطولة عشان يطارد مني واذا بيحرق بنش اسمه فهو كلنا انا مني تعطمه كلامه بيكسل يحرق بنش يكبتن خوية قحة البكسل ما بيتطور حد عندي زانه والتنجر مخصونه خلط اني يبنش اخويا مخصوم لا الحوم فوزكم مدوم شانع لكم الهدوم يجيكم البنش بسمو مالاهم صابت سمعك دوما لعبكم المول المول انشق فرق 20 نقطة قبل فبطولة فطبيعي محطم مكسور لما يناك فالجولة الاولى مول فحوله انا والخمسة هالمرة شات فلولة دام سميه الرفلة